Вранці 9 липня армія Російської Федерації вдарила по Миколаєву шістьма ракетами С-300. Жертв немає, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім. Внаслідок обстрілів пошкоджено автомобілі одного з миколаївських підприємств та житловий будинок. Директор підприємства від коментарів відмовився. Власник помешкання в момент вибуху перебував у спальній кімнаті та залишився живий. Чоловік на камеру спілкуватися не захотів. В сусідніх будинках вилетіли усі вікна та двері я спала на кровати, у мене вот, допустим, спальня йде вот так, вот, ось вот это вот. І, коротше, я з ребенком спала. Слышу, такой вибух был прям невероятний. Слетели у нас щиты на окнах, такой был прилет, что вообще просто, просто даже словами не объяснить, побила у нас дома шифер, побила окна есть, у соседей тоже много окна. Репнуло, пылюка, земля полетела, все. А де саме? Ви були в своєму будинку вдома? Так, да, через будинку тут. Все живі, слава Богу. Вот. Переживали за соседа. Сусід без вдома? Да, так, сусід залишився без вдома.